alifakaje kupata madhara baadaye na daktari hibu tumezungumzia juu ya virusi ni nini lakini vinatokeaje na faida zake katika mwili wa binadamu ni zipi kwa upande wa virusi vya ukimwi vina tofauti gani na virusi vingine kirusi hiki cha ukimwi ni kirusi ambacho kina tabia tofauti kidogo na virusi vingine hii virusi viko katika makundi mawili kuna virusi ambavyo vina mfumo ambao nitumie mfano ili tuweze kuelewana kawaida tunajua kama zazi anamzaa mtoto lakini kirusi cha ukimwi ni kama mtoto lakini huyu mtoto kwa kirushi cha ukimwi ni kwamba huwa anajibadilisha anakuja kumzaa mzazi Nde kitu cha ajabu kuhusu kirushi cha ukimwi ambacho labda uko ukifahamu sasa kirusi cha ukimwi chenyewe ni kina mfumo wa vitu vidogo yani tuseme kama ni yai limetoka kwa kuku kwa hiyo tungesema kwamba binadamu una mfumo wako wa seli ambao umetengenezwa na vinasaba ambavyo vina DNA lakini kirusi vinasaba vyake vimetengenezwa na RNA RNA ni mtoto wa DNA yani RNA imetoka kwa DNA. Sasa vina hivi vya kirushi kiingia kwenye mwili wa binadamu wa vinaweza kubadilisha mfumo wa vinasaba wa binadamu ambavyo ni DNA kuja kutengeneza RNA. Yaani vyenye kiingia ni kama ni yai basi inaingia ina ndani ya kuku na kumfanya kuku atengeneze mayai. Wakati tunajua kwamba kuku ndo anatakiwa atengeneze mayai na mayai baadaye yaje mtengeneze kuku. Hiyo inakuwa inafanya kinyume chake. Lakini kirushi cha ukimu tokea kimegundulika kime miaka ya mpaka sasa hivi kuna dawa nyingi sana ambazo zinatumika kufubaza maradhi ya ukimwi na mtu ikitokea amegundulika na virusi vya ukimwi sio kitu cha kuogopa kwa sababu sasa hivi mtu ambaye anatumia dawa za kufubaza na virusi vya ukimwi vinasababisha mtu akaweza kuishi vizuri kabisa mpaka vile virusi vikafubaa vikawa havionekani kabisa kwenye damu na vikifubani kama vimelala, vinakuwa vimelala kwa hiyo vinakuwa havionekani kwenye damu na kama havionekani kwenye damu mtu huyu ambaye anatumia dawa vizuri faida yake ni moja ni kwamba hataweza kumambukeza mtu mwingine Mtu ambaye ana virusi vya ukimwi lakini akitumia dawa virusi vyake vikafubaa hawezi kumuambukiza mtu mwingine. Anaweza kuishi maisha kama mtu mwingine atazaa mtoto ambaye ana afya, kitu ambacho ni kizuri sana na ningependa waweze kulitambua hilo. Yes, ukikaa okay, karibu na sisi utafahamu mengi zaidi kusiana na afya yako, lakini pia utapata elimu na taarifa mbalimbali za kiafya kupitia channel yetu ya YouTube. Subscribe kama bado hujafanya hivyo na pia to kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii Instagram, Twitter, Facebook pamoja na TikTok Kwa na daktari Kiganjani mimi ni ya Gare na hii ni daktari Kiganjani elimu ya afya Kiganjani mwako